Liderul de mereu îi răspunde dur lui Iohannis: După ce președintele i-a cerut demisia premierului Dencil, nu are cum să aibă un rezultat direct? Declarația prin care presubliniere dintele Claus Iohannis i-a cerut demisia premierului Viorica Dencil are foarte mult conotație politic sublinierei nu va avea un rezultat direct. Afirm ar fi liderul deputaților UDMR, Atila Corodi. În opinia lui Atila Corodi, declarația de vineri a presubliniere dintre Claus Iohannis are foarte mult conotație politic, dar o declarație care imediat, în perioada următoare, nu are cum să aibă un rezultat direct, procedural, pentru ce efectiv. Presubliniere dintele nu are prerogative de a cere demisia, care se rezultă printr-o procedură constituțională sublinierei, prin demisia premierului sau prin înlăturarea premierului, asta poate să fac parlamentul. Deci trebuie să citim totul într-o cheie politic până la ora actuală, spune Corodin. Liderul deputaților UDMR sper ce presubliniere din Teleohannis sublinierei i premierul de vor încerca să conlucreze în interesul cerii. Eu sper un singur lucru, totul să se, se întâmple utilizând instrumente democratice sublinierei i ferese ne trezim peste câci ani de zile ce unii sau alții au aprut sau au dispărut din zona politică utilizând instrumente mai puțin transparente. Un lucru este clar, astfel de scandaluri nu aduc niciun beneficiu, în general, României, pentru ce nu ai dacă ne uitme la primele subliniere tiri care au aprut în ziua cea mai focoasă, ca se spună sublinierea, în declarații. S-a văzut cum se resimte în in diferici indici lucrul acesta. Eu îi invit atât pe presubliniere tele României, cât subliniere-i pe premierul Viorica Dencilă în momentul în care situația rămâne în cele conturate acum, tot un subliniere-i se încerce să lucreze, să conlucreze, chiar dacă cu recinere cu anumite rezerv, pentru interesul României. Citectei, Ministrului Justiției, Sindicatele din Penitenciare dau vina pe Tudorel Toader prefera imputernicirile sub 1262601. HTML Target Egal Subliniere Blanc Mai mare acuza i grave la adresa ministrului Justiției. Sindicatele din penitenciare dau vina pe Tudor El Toader, prefer împuternicirile. DNR subliniere din Teleclaus Iohannis a declarat vineri ce Viorica Dencil nu face fac poziției de prim-ministru al României, subliniere i-a cerut public demisia, spunând ce îi retrage încrederea. Eful statului a invocat disputa guvernului, BNR subliniere memorandumul privind mutarea ambasadei României la Ierusalim. Premierul Viorica Dencil a spus, vineri seara, ce nu va demisiona pentru ce nu are niciun motiv, ce s-a simțit jignit de aprecierile presupunere dintre lui Claus Iohannis, sublinierea ii ce va merge mai departe. Vom merge mai departe. Presubliniere dintele nu are atribu de a demite un prim-ministru, a afirmat Dencil. Ea a mai susținut ce presubliniere dintele dorea să medieze o dispută imaginară între guvern sublinierei BNR, dar, în acela sublinierei timp, vrea un război între guverni sublinierei administrația Prezidencială.